مجھے تنہائی بہت پسند ہے یہ ہجوم بے بار سے کتر آتا ہوں لیکن سر اگر چاہنے والے شناسا ارد گرد نا دل بہل جاتا ہے تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے